أرشيفا سريا لا يمكن الوصول إليه يحتوي على أسرار غامضة وجزيرة لا يسكنها بشر مليئة بالأفاعي السامة وغيرها الكثير من الأماكن السرية عن البشر وهنا في هذا الفيديو نستعرض لكم عشرة أماكن ممنوعة في العالم وغير مسموح لك بزيارتها كهف لاسكو منذ عشرات السنين عثر الباحثون في كهف لاسكو الواقع بفرنسا على لوحه يعود وجودها الى ما قبل التاريخ الميلادي واصبح هذا الكهف بعد الحرب العالميه الثانيه موقعا سياحيا واختاره اليونسكو كموقع للتراث العالمي ولكن سرعان ما تم اغلاقه امام الجمهور وهذا بسبب أول أكسيد الكربون الخارج من أنفاس الزوار الذي ألحق الضرر باللوحات، وتم افتتاح نسخ متطابقة منه بعد إغلاقه ويسمح فقط للباحثين بزيارة النسخة الأصلية. جزيرة سنتينيل الشمالية الجزيرة السرية. تعد جزيرة سنتينيل المتواجدة في خليج الباجال بجوار جزري أندمان ونيكوبار في الهند هي احدى الجزر السريه المعزوله تماما عن العالم الخارجي لا يسكنها غير قبيله سنتينيلزي وهي واحده من المجتمعات البدائيه الاخيره في العالم المتواجده منذ 60 الف عام الارشيف السري تاسس الفاتيكان في عام 1612 بروما وهناك ملينا من الناس الذين يزرونه في كل يوم ولكن هناك منطقة واحدة في الفاتيكان لا يمكن لبشر الوصول إليها نهائيا وهي منطقة الإرشيف السري للفاتيكان الذي يحتوي على الوثائق الشخصية لجميع الباباوات بالإضافة إلى بعض الوثائق التي لا يعلم عنها أحد حتى هذا اليوم جزيرة الأمراض في أواخر القرن التاسع عشر أصبحت جزيرة نورث برازر الموجودة في نيويورك موقعاً للمرضى المصابين بأمراض معدية لتصبح بعدها جزيرة محظورة على البشر أما الآن فهي عبارة عن جزيرة مهجورة وفي نفس الوقت محمية طبيعية للطيور ولا يمكن الوصول إليها لعامة الناس حتى الآن المنطقة 51 الكثير من الغموض يلتف حول المنطقة 51 الموجودة في نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية ومنذ عام 1992 وحتى وقتنا هذا ترفض الحكومة الامريكية الكشف عن الموجود بهذه المنطقة، وهو ما جعل الكثير من نظريات المؤامرة تحوم حولها، سواء تجارب سرية عسكرية او وجود بعض الكائنات الفضائية، وتظل هذه المنطقة مندرجة حتى الان تحت بند سري للغاية. تشيرنوبل شهد عام 1986 حادثة لا تنسى تحديدا في يوم 26 من أبريل حيث وقع انفجارا في مفاعل تشيرنوبل النووي المتواجد في أوكرانيا التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي حينها لتصبح بعدها أسوأ كارثة نووية في التاريخ حيث أن مليون شخصا قد ماتوا بسبب السرطان من الإشعاع وأصبحت المنطقة غير قابلة للسكن منذ ذلك الوقت حتى عشرين ألف سنة. قبر تشين شي هوانغ. في عام 1974، عثر بعض المزارعون على قبر الإمبراطور الصيني الأول تشين شي هوانغ، الذي تم إنشاؤه منذ عام 2010 قبل الميلاد، واكتشف علماء الآثار على نحو 2000 جندي من الطين بجانب القبر. ولكن قامت الحكومة الصينية بمنع علماء الاثار من لمس القبر وهذا لسببين اولهم هو احترام الموتى والثاني لخوفهم من ان تفسد التكنولوجيا الحديثة القطع الاثرية القديمة المناطق العازلة سيطرت الامم المتحدة على منطقة عازلة في عاصمة قبرص نيقوسيا وهي المنطقة الفاصلة بين السكان ذوي الاصول اليونانية والتركية حيث اندلعت بينهما حربا اهلية انتهت بوقف اطلاق النار ليتم بناء جدران طويلة تفصل بينهم ولا يسمح لأي شخص بالولوج الى تلك المنطقة لانها تحت سيطرة الامم المتحدة الأفاعي. جزيرة الافاعي تعد جزيرة ايلها ديوكيومادا جراند في البرازيل موطنا لعدد كبير من الافاعي الاكثر فتكا في العالم وابرزها الافعى ذات الرأس الذهبي. وهي أفعى سامة جدا لدرجة أن اللحم البشري يذوب من لدغة واحدة منها ولأسباب تتعلق بالسلامة لا تسمح الحكومة البرازيلية لأي زائر أو سائح أو مواطن الذهاب إلى هذه الجزيرة مخزن البذور على مساحة 11000 كيلومتر مربع تم بناء مخزن البذور العالمي سيفل بارد الواقع في جزيره سبتسبيرغين النائيه في القطب الشمالي بالنرويج ويحتوي على اكثر من مليون عينه من البذور ويعمل القبو كنوع من الاحتياطي لمحاصيل العالم حيث يحافظ على تلك العينات في مكان امن في حاله وقوع اي كارثه على وجه الارض لذلك لا يسمح للناس بزيارته الا قله قليله من العلماء